В селі Роговичі Полонської територіальної громади зараз збирають врожай цукрового буряка. Тут під цю культуру виділили тисячу гектарів площі. Наразі в Кагатах на полі лежить 10 тисяч тонн. Сировиною забезпечують Шепетівський цукровий завод, розповідає агроном з захисту рослин Валерій Швець. Каже, в цьому році відсоток цукристості в буряках великий. На сьогоднішній день викопано 60 відсотків від тисячі гектарів, Викопано, вивезено менше. На сьогоднішній день середнє урожайність за ліковою вазі йде 62 тонни з гектара. За добу вантажними автомобілями на завод вивозять 2-3 тонни буряка, розповідає агроном. Знижка, яку роблять підприємству за доставку буряків, невелика, оскільки відсоток забрудненості рослини зібраної механізованим способом менший. Це все комбайн робить. Він, е, вперед у нього йде така ну, будемо гечка збиральна машина, зрізає гечку, потім е, е, копіри є, які йдуть по головках буряка, копір йде і тримає висоту зрізу. В цьому році цукровий буряк садили на землі після врожаю кукурудзи. Агроном каже, це не найкращий попередник, але рослинні рештки кукурудзи дали додаткову поживу для цукрового буряка. Сіяли буряк ранньою весною. Цього року, хоч з весни складалось не дуже важливо, там заморозки, приморозки, сіяли ми там і в мороз, і до морозів. Ну, для буряка основне – це волога. Ну, слава Богу, цього року Бог нам дав вологу, тоді, коли нам вона потрібна. Найбільший шкідник для цукрового буряка – це лобода, оскільки належить з ним до однієї родини рослин, каже Валерій Швець. Для того, щоб знищити лободу, треба підбирати таку концентрацію гербіциду, щоб не знищити буряк. Середня урожайність цукрового буряка в області – 500 центнерів з гектара, розповідає головна спеціалістка відділу агропромислового виробництва Хмельницької облдержадміністрації Ванда Сердюк. Цьому році станом на 1 листопада цукрового буряка зібрали 900 тонн, що становить 60 відсотків від всього врожаю. Погодні умови цього року, в принципі, сприяли отриманню гарних врожаїв цукристих, але ну, тут Спостерігається така чітка зональ... ну, зональна залежність, що на півдні, на жаль, скровий буряк він має гіршу урожайність, ніж на півночі нашої області. Чиновниця додає, відсоток цукристості в буряку становить в середньому 13-15 і може зменшуватись внаслідок опадів. Загалом цукровими буряками цьогоріч засіяли 29 тисяч гектарів землі, що на 5 тисяч більше, ніж в минулому році. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.